Ми зараз знаходимося в міжнародному пункті пропуску табаки. Всі іноземці та громадяни України мають перетинати в пунктах пропуску, визначених постановою Кабінету міністрів, і безпосередньо в правовому полі перетинати державний кордон. При вторгненні збройної агресії Росії навантаження в разі збільшилося на пункти пропуску. Ну, зараз вже на даний час навантаження зменшується, тому що люди вже усвідомлюють, яким чином перетинати і на яких законних підставах. Режим функціонування пунктів пропуску цілодобовий. Тому пункти пропуску функціонують і можуть здійснювати пропуск через державний кордон громадяни, які перетинають. Адміністративна відповідальність наступає за незаконне перетинання державного кордону, а кримінальна відповідальність – в сприянні перетину державного кордону громадян через державний кордон. Ідемо безпосередньо на державний кордон. Подивимося, як несуть службу. Прикордонні наряди мої. І заодно й перевірять їх. Загалом служба змінилася в посиленні охорони кордону. Військовослужбовці моєго відділу несуть службу цілодобово і в день, і вночі. Для особового складу, звісно, в нічний час важче службу нести, але загалом нам допомагають Технічні засоби охорони короному – це тепловізори, ночники, за допомогою яких і підвищується ефективність утримання. Категорія осіб – це чоловічі статі 80-60 ухилянти від військової служби. Загалом з країн східних областей і місцеві жителі, які... Бажають працевлаштуватися в країнах Євросоюзу. Найчастіше при затриманнях громадяни вбачаються заробіток в країнах Європейського Союзу, ну і також ухилення від призову та військової служби. Багато не бажають служити і таким чином покидають. Порушують державні кордони. Ну, один із випадків, це у нас було велике затримання Одноразово затримали 61 особу. І другий випадок, пам'ятаю, це е, священник перевозив е, наш, ну, надавав е, допомогу в порушенні державного кордону. Перевозив три особи, де був затриманий нашим прикордонним нарядом. Ну і в подальшому вже у вас Так. Да. На якому знакі затримання у нас? На 57-му? Зрозумію. На секунсі затримання можемо там слідувати, більш детально поспілкуватися з порушниками. Пане майор, прикордонний ряд прикордонної патрульбі, я 57-го знаку затримано двох осіб. Доброго вечора. Доброго. Куди направлялись? У Молдову. Загалом ні. Звідки самі родом? Місно. За порушення державного кордону знаєте, що? Так, да, знаємо. Конвоюємо до підрозділу. Доводилося затримати порушників, але я її не використовував, бо при команді «Сті» буду застосована службова собака, як правило, порушники зупинаються. Постійно треба, треба проводити тренування з собакою, бо вона може забути своєї якості. Периодичність тренування – раз у неділю, по 5-6 годин. Навчаю я її сам, і було тоді рік і три місяці, і буквально з перших часів подружилися. Це вже стало часткою сім'ї моєї. І діти, і жінка всі її люблять, і граються з ними також і дуже все нормально. Після закінчення його е, службового сроку е, заберу я додому, скоріш за все, бо це вже мій друг, вірний товариш, бо друзів накидаються.